...príspevok doktora Perného zo Slovenského literárneho ústavu s názvom Filozofické postoje v diele Vladimíra Mináča. Autor na základe mináčovej tvorby, tak eisejistiky ako beletrie, rekonštruuje ucelenú filozofickú koncepciu Vladimíra Mináča v základných hodnotových pilieroch. Hlavnou ambíciou príspevku je poukazať na to, že myšlienkový odkaz spisovateľa môže mať aj filozofický rozmer. Nech sa páči, Ďakujem, pán kolega. Začnem takou otázkou. Kde je hranica medzi filozofiou a literatúrou, filozofiou a publicistikou, filozofiou a politikou, filozofiou a osobným životným postojom? Je filozofia iba akademickou disciplínou, alebo je filozofia všade okolo nás? A hlavne, kedy sa spisovateľ stáva filozofom? Odpovedať na túto otázku nie je ľahké. Spisovateľ ako aj filozof pracujú so slovom, s ideami. Keď predstavovali národného umelca Vladimíra Mináča v relácii profilí z roku 1971, hneď v úvode zaznela veta. Jeho slovo vždy malo a má vysokú myšlienkovú a spoločenský politickú úroveň. Na počiatku bolo slovo, píše sa v Biblii, slovo, čo hladné ľudské duše nakrnu, píše sa v proglase. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo už túra, píše sa v Mináčovom osudovom diele Ducha nedopahrie. Slová autority, slova, ktoré cez vety a súvetia prezentujú idei, vízie, ktoré priamo pretvárajú spoločnosť a myslenie ľudí od Biblie až po slova veľkých filozofov. Závažnosť používania slov ich hodnej voľby a kombinácii si uvedomujú iba vyššie duchovné bytosti, ktoré sa zamýšľajú nad svetom a ktorých nazývame filozofmi. Vladimír Mináč patrí k ľuďom, ktorí sa zamýšľali nad svetom a snažili sa ho pokopiť, čo jednoznačne, podľa môjho názoru, do sféry filozofickej radí. Svojimi slovami snažia sa nakrmiť hladné ľudské duše, duše hľadujúce po poznaní. Ak majú Francúzi Sartre, Camus, Rusi Dostojevského, Briti Tomasa Mora, my máme nášho Vladimíra Mináča. Úlohou môjho príspevku bude teda rekonštrukcia jeho filozofických postojov na základe jeho beletrie, eseistiky, filmových scenárov, literárnej kritiky, rozhovorov či politologicky orientovaných textov v jeho ďalšej tvorbe. Vladimír Mináč prispel predovšetkým k novému chápaniu národných dejín, ktoré zohľadňuje ich sociálno-pokrokový charakter. Význam Vladimíra Mináča pri dejiny svetovej kultúry spočíva predovšetkým tom, že objavil nový význam slovenských dejín, ktorý je filozoficky obajiteľný aj pred tzv. veľkými národmi tom, že dáva morálny základ národno-oslobodzovaciemu boju v 19. storočí, ako je vyšší humanistický zmysel aktu slovenského národného povstania. Pred analýzou mináčovej estejstiky, v ktorej dominuje téma slovenských dejín, ich zmyslu a údelu človeka v nich, je dôležité pripomenúť aspoň niektoré spoločenské aspekty mináčovej beletrie a filmovej tvorby. Na začiatok Mináčovej spisovateľskej cesty malo vplyv jednoznačne Slovenské národné povstanie, ktorého sa teda aktívne zúčastnil, ale aj teda trpkých dôsledkov zavlečenia do koncentračných táborov Mauthausen a Dachau, kde na vlastné oči spoznal nehumánnosť a protiludskosť krutosti pangermánskeho imperializmu. Spomedzi 100 000 ľudí zavraždených prežil práve Mináč. Opis ľudských charakterov v hraničných situáciách, čo je základným znakom existencialistickej literatúry, zrejme pochádza práve z tohto krutého obdobia, ku ktorému sa sám Mináč nechcel vyjadrovať, ako už bolo povedané. Mináč začal aktívne písať až po vojnovom období. Filozofický rozmer jeho prvého diela Smrť chodí po horách možno hľadať v reflexívno-psychologickej rovine, opise ľudských charakterov vystavených denným skúškam. Podľa autorov dejín slovenskej literatúry Mináčovo dielo obsahuje intelektuálne hodnotenie situácií, do ktorých sa bratia Lotárovci, čiže hlavné postavy, dostávajú. Nový rozmer Mináčovej tvorby sa objavuje aj pri hodnotení 50. rokov. Mináč je v rámci svojej beletrie kritikom náoko idealistického revolučného fanatizmu, ktorý sa cez schematizmus stranickej revolučnej hrdivosti mení na konanie vedomého zla. Modré vlny sú predkane satirickou kritikou formálnych schvôdzi, zjednodušených hesiel, byrokratizmu s cieľom poukázať na to, že vzťahy medzi ľuďmi sú oveľa zložitejšie, než aby sa vtesňali do akýchsi dobových hesiel a zjednodušených predstav. V bavom kúte, záznamoch a kriminálnom prímehu dominuje téma porovnávania starej a novej formy tzv. malomešťactva. Minárstvu ako analytik ľudských vzťahov obnažil rozpory a konflikty dobového schematizmu a zneužitie ideí. Tmavý kúd zase kritizuje ľudí, ktorí deklarujú vyššie ideály, no ich myslenie sa nakoniec pod zámienkou revolučnosti stáva protihumanistické. Záznamy taktiež demaskujú rozpor medzi činom, medzi hlásenou ideou a jej uskutočňovaním. Satíra výrobca šťastia, ktorá už bola spomínaná, o troch snoch pratiška objavu, kritizuje malomešťactvo, byrokratizmu za túžbu manipulovať. Mináč si všíma, že malomé šťastnosť novou socialistickou spoločnosťou nezaniklo, iba sa transformovalo do novej podoby. Napriek tomu, že Mináč odmietal umeleckú fikciu a prešiel k esejistike ako reči faktov, po filmovom dokumente kriticky vyjadril aj určité estetické kritéria súdovej literatúry, teda literatúry 60., -tých, 70. -tých, 70 -tých rokov. Opisuje ako literatúru spovede, ktorej základom je rozkoš z úprimnej necudnosti. No ale dodáva, že táto literatúra, ktorá uplatňuje dogmatický princíp k subjektu, je jednoducho, rýchlo, pominuteľná. Nie je činom, iba reakciou na to, čo už v literatúre zaznelo. Podľa mináča, každý, kto chce budovať novú kultúru, musí mať jednoznačný názor na jej poslanie. Podľa mináča, človek napriek všetkému, tomu zlému, čo, čo zažije, dúži po dobre, slobode, kráse, ušľachtedosti a súcite, čo je výsledok ľudskej kultúry. Ľudstvo v okamihoch zmeny, ako bol ako príchod kresťanstva či revolúcie, vidí dopredu a vidí nevyhnutnosť uplatnenia týchto ideálov v praktických vzťahoch. Ľudská kultúra je prostredníkom tohto posolstva. Podľa Mináča držali odvážni spisovatelia a vyššie ideály civilizácie na svojich pleciach. Veľký a vynimočný chceli zmenu nazerali za roh svojej doby a dotýkali sa budúcnosti. Ale nikomu sa nepodarilo odísť do svojej doby. Ani najväčší ako Tolstoj si nemohli vyzlieť železnú košelu svojej doby. Spisovateľ nie je iba tvorcom sveta, ale aj jeho poddaný aj je zajadcom existujúcich vzťahov. Revolučný a žulopický spoločenský ideál je prítomný v celej mináčovej tvorbe. Za najzásadnejšiu polemiku Mináš považuje vzťah medzi umením a životom. V jeho tvorbe dominuje téma zápasu za sociálnu spravodlivosť, téma dejín, otázky slobody, ale aj hľadanie ľudského šťastia a zmyslu života sú kolesí udalostí. Duch dopadrie sa napokon pýta zásadnú otázku, čo sú dejiny a čo je národ bez dejín. Mladé národy hľadali podľa Mináča právo na svoje oprávnenie, svoj zmysel, hľadali ho práve v dejinách. Ako trefne píšu autori encyklopédie slovenských spisovateľov, mináč sa práve cez postavy Daxnera, Francisteho či Bakulínio, usiluje o vystihnutie podstaty smerov problémov a rozporov slovenského života 19. storočia. Slovenský národ vo svojich predkoch v minulosti nachádza kontinuitou tzv. plebejského národa. Tuto plebejskosť mináč cháta ako cnosť, nakoľko je podľa neho história veľkých národov, história veľkých hlúpežníkov, preto sa Slováci nemajú za čo hambiť, ak, má, ak, ne, ak nemali dejiny výťazstiev, dobitých území, násily a lúpeží a vykoristovania. Podľa Mináča sú Slováci nie predmetom dejín, ale ich podmetom, priestorom, na ktorom sa odohrávali dejiny. Ak sú podľa Mináča dejiny civilizácie, dejinami práce, znova a znova výťazajacej stavby, tak sú to dejiny slovenské. A čo je zaujímavé, a to mám z osobného rozhovoru s synom Vladimíra Mináča, práve na túto ideu, nadviazal spisovateľ Peter Jaroš v jeho legendárnom diele Tisícročná včela. Miláč v humanistickom duchu meral hodnotu ľudstva podľa vývoja kultúry, vývoja vzájomného ľudského porozumenia a bratstva. S nadvednosťou na Dostojevského píše o jednote v rozličnosti, o tom, že cesta k jednote sveta vedie len cez potvrdenie osobitostí a cesta k akémusi vyššiemu cieľu internacionálnemu je možná iba cez prehlbovanie národného povedomia. Smysel národa, píše Mináč, nie je v jeho existencii, ale v tom sústažnosti s inými národmi, s ktorými tvorí dielo civilizácie, tak individuálny človek nemá plný zmysel bez nekonečného množstva vzťahov k ľuďom, k prírode, k vesmíru. Tak podľa Mináča nemá takýto uh, zmysel ani národ, ak by tam tá teda neexistovala. Už rozprávania o detstve v dokumentárnom filme e, Profily, ale aj v knihe rozhovorom s Petrom holkom možno konštatovať, že mináčovo sociálne cítenie pochádza jednak z toho, že vyrastal v chudobnej remeselníckej rodine, ktorú postihli dôsledky hospodárskej krízy. A národné cítenie je zase v istom zmysle spojené aj ku gemerskom alohonskému prostrediu a jeho dejinám, ktoré prezentovali také osobnosti ako Štefan Marko Daxner, Bakulíny, Francisci, Janko Jesenský či Vlado Klementis. Spätosť s prírodou, idealizácia vedeckých remeselníkov a s regiónom. To je pozoruhodný jav Mináča vlastenectva. Mináč hovorí o písme chudoby. V prírode obkolesených klanovcom, našiel inšpiráciu pre svoje eseje a filozofovanie, ale aj environmentálne cítenie spojené s láskou k národu. Tu sa u Mináča prepája individuálne so všeobecným a použijem citát. Ak sme bojovali za slobodnú vlast, zaiste sme bojovali aj za zdravie stromov a lesov, ľudí a zvierat, za číre studničky, čisté rieky, za vzduch, ktorý oživuje a nezabíja. Mináčovej postoje k prírode odhadujú jeho filozofické názory, keď hovorí, že nevidí zmysel v tom, aby sa žilo, ale v tom, že život má zmysel, ak človek niečo ústavične objavuje. Možno by v dnešnej Mináčovej esej konfrontovanej so súčasnou hypermodernou skutočnosťou zaznela myšlienka, že spoločnosť založená len na peniazoch nemá žiadnu budúcnosť, žiadnu perspektívu aj že spie iba ku spomínanej hrbe koží otravských. No a dostávam sa pomaly k záveru. Takže na záver, bol to práve Vladimír Mináč, ktorý dal slovenským dejinám vyšší zmysel, nielen pre slovenský národ, ale aj pre chápanie slovenského národa v kontekste medzinárodných historických súvislostí. Vladimír Mináč získal v roku 1998 vyznamenanie in memoriam rád ľudovíta štúra prvej triedy, no na skutočnú spoločenskú rehabilitáciu ešte stále čaká. Na poli filozofie bol doteraz až na zo citácií národne orientovanej inteligencie ignorovanou postavou. My však by sme mohli túto vec zmeniť a zaradiť Vladimíra Mináča aj k osobnostiam ktoré sú významné pre dejiny slovenskej filozofie. by som vlastne chcel tento príspevok ukončiť, a ďakujem vám za pozornosť. Pohy. Naša presnosť pohybu bola zachovaná v celej spoločnosti.